Peruskoulussa vammaisille oppilaille on tarjolla erilaisia tukikeinoja, joiden avulla he voivat saada tarvitsemaansa tukea oppimisessaan ja koulunkäynnissään. Tärkeimpiä tukikeinoja ovat Erityisen tuen päätös Perusopetuslaissa on kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tukijärjestelmä. Tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Erityisen tuen päätös tehdään oppilaille, jotka tarvitsevat pitkäkestoista ja laajaa tukea. Erityinen tuki muodostuu oppilaalle annettavasta erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta. Erityisopetus on pedagogista tukea. Oppilaalle voidaan laatia hoiks- eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa määritellään oppilaan tarpeet, tavoitteet ja tukitoimet. Pidennetty oppivelvollisuus, oppilas voi olla pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Hänen oppivelvollisuutensa alkaa jo sinä vuonna, kun hän täyttää 6 vuotta ja kestää 11 vuotta. Oppivelvollisuus kestää 18 ikävuoteen asti. Henkilökohtainen avustaja tai koulunkäynnin ohjaaja Vammaiselle oppilaalle voidaan myöntää henkilökohtainen avustaja tai koulunkäynnin ohjaaja, joka auttaa oppilasta koulunkäynnissä, esimerkiksi liikkumisessa tai kommunikoinnissa, sekä siirtymissä, ruokailuissa ja wc-käynneissä. Apuvälineet ja teknologia. Oppilaille voidaan myöntää erilaisia apuvälineitä ja teknologiaa, kuten kommunikaattoreita, liikkumisen apuvälineitä tai tietokoneohjelmia, jotka helpottavat oppimista ja kommunikointia. Tulkkaus. Perusopetuslain mukaan perusopetukseen osallistuvalla vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutonta tulkkausta. Peruskoulua käyvät lapset ja nuoret saavat koulunkäyntiin tarvitsemansa tulkkauspalvelun kunnan opetustoimen kautta. Aamu- ja iltapäivätoiminta. Lapsen koulupäivä on usein vanhempien työpäivää lyhyempi. Koululaiselle voidaan järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuslain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella. Koulumatkat. Vammainen lapsi on usein oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen perus- tai esiopetukseen. Nämä tukikeinot auttavat vammaisia oppilaita saamaan tarvitsemaansa tukea oppimisessaan ja koulunkäynnissään. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilas saa tarvitsemaansa tukea ja että hänen oppimistaan tuetaan yksilöllisesti.